يا سميت خالتك مرحبا بك يا هلا أسفرت حلوة اللي بشافت كنورت أشهد إن اسمك يبي يزيد بالقلب الغلا هاي اللي أكبرت طيب معها لكبرت يا سميت خالتك مرحبا بك يا هلا أصفرت حلوة ليالي بشافت كن ورد ياسميت خالتك مرحبا بك يا هلا اصفرت حلوة ليالي بشافت كن ورد اشهد ان اسمك يب بشوفت يا إب كان يا سمية خالتك مرحبًا بك يا هلا أصفرت حلوة لي يا إب كان ورد أشهد أن اسمك يبي رجل <تصفيق> كن شمت شمس البدايه